Dovrátil se z šesté etapy. Jaká byla? No, ku podivu byla dneska 100 km, protože ji předčasně ukončili. A vlastně, i když v rámci těch šesté etap, co jsem měl byla nejkračší, tak jsem se u ní nejvíc zapotil. <laughs> Byly tam dva výjezdy, docela hodně trialoví, obrovský kameny a na tom druhým, když jsem to výjížděl, tak tam zůstal motorkář vyset, mně se ho nepodařilo objet a zůstala mi tam vyset čtyřkolka taky ve vzduchu na kamenu, takže jsem musel prostě vzít kameny do ruky, odházet si cestu, abych mohl vůbec vyjet nahoru, trvalo mi to Nevím vůbec kolik, jo, do deseti minut asi, ale do, vyškrábal jsem se, ale u toho jsem se co nejvíc zapotil. E, štyrkolka, e, když to shrnuji celkově za těch šest etap, tak e, vždycky na těch etapách je v dobré kondici a drží, takže zatím se mi vyhnuly ty technické problémy a doufám, že to tak zůstane do konce Dakaru. Zítra nás čeká a je volný den, jak se na něho těšíš? Jo, tak těším se, že si člověk odpočine, e, nemusím stávat brzo, takže se pěkně vyspím a budu odpočatej.